Laura Codroacovessi, răspuns cetre CSM, cum justific protocoalele secrete cu SRI? Procurorul Faldna, Laura Codroacovessi, a trimis un document explicativ către Consiliul Superior al Magistraturii pentru a lemuri modul în care s-au încheiat protocoalele secrete cu cei de la SRI. În documentul citat de Antena 3, Covesi precizează că DNA nu a încheiat în mod direct niciun protocol cu SRI. De asemenea, Covesi detaliază modul în care lucrau echipele mixte formate din procurori ofierii SRI.